وأقيموا الوزن بالقسط ولا تحصروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة، والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان،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 ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فباي الاء ربكما تكذبان ولو الجوار المنشات في البحر كالاعلام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 فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواغ من نار يرسل عليكما شواغ من نار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 فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام فبأي آلاء مَا تُكَذِّبَانِ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ولمن خوف مقوم ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء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 تكذبان متكئين على فرش بطائلها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟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 ربكما تكذبان ومن دونهما جمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي فيهما عينان ضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء